següent guardó Canviaria un anygel per la teva partició. Pel pit i dels records'en culpapes encara Escriure sense haver sentit ni haver pa Sí yeah.